صاحب سنے پھر حدیث مبارکہ کہ حضور پاک علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ماں جو ہے نا نو مہینے جب بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے پھر اس کو پیدا کرتی ہے تو یہ ٹائم پیریڈ جو ہے یہ جو وقت ہے جو اس نے گزارا حضور پاک و سلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک غازی جو ہے جو جنگ لڑکے واپس آئے اس کے جتنا ثواب اس عورت کو دیا جاتا ہے جو ایک بچہ پیدا کرتی ہے اور ایک عورت جو ساری رات اپنے بچے کو سنبھالتی ہے کبھی بچہ پیشاب کر دیتا ہے سردیوں میں بچوں کو گرم جگہ پہ رکھنا ساری رات ماں اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے تو حضور باقی یہ سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے بچے کا ساری رات خیال کرتی ہے کبھی اس کے کپڑے تبدیل کر رہی ہے کبھی اس کو خشک جگہ پر سولا رہی ہے اگر ٹھنڈ لگ جائے تو اس کو گرم بھاپ دیتی ہے تو ایسی عورت جو ہے اس بندے کے برابر ہے جو بندہ ساری رات جو ہے نا عبادت میں لگا رہے ہیں، وہ عورت جو صرف اپنے بچوں کا خیال کر رہی ہے رب تعالیٰ اس کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے جو بندہ ساری رات عبادت میں لگا رہے ہیں، تو صاحب ان کا بدلہ کہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہاں سے ہم دے سکتے ایک بچہ تھا نا جی حضرت اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے والدین نے میرا بڑا خیال کیا والدین نے میری خدمت کی ہے اس کی بوڑھی ماں تھی تو اس نے اپنی ماں کو نا کندھے پہ اٹھا کے ستر حج کروائے ستّر حج اور گرمیوں میں اور وہ بیان کرتا ہے کہ اگر میں صفحہ اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں وہاں پر اگر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے نا تو وہ بھی بھون کے کباب بن جائے اتنا گرمی اس میں بھی میں نے اپنی ماں کو ستر حج جو ہے نا اپنے کندھے پر اٹھا کے کروائے ہیں تو وہ بچہ پوچھنے لگا کہ کیا میں اپنے والدہ کا قرض اتار چکا جو انہوں نے میری خدمت کی تو پھر آگے سے جواب ملا کہ نہیں تو نے اتنا خدمت کی ہے اتنا حج ت نے کروائی ہے تو تو اس ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دے سکا جو تیری ماں نے تجھے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا قرض تو دور کی بات ہے انہوں نے جو خدمت کی وہ دور کی بات ہے ایک دفعہ تیری ماں نے مسکرا کر جو تجھے دیکھا تھا تو نے اس کا بھی بدلہ ابھی تک نہیں دیا اتنا خدمت ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے اندر اپنے والدین کے لیے پیار اور محبت کیوں نہیں ہے کیوں ہم اپنے والدین کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں اتنا بڑے پیر و مرشد ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہمیں خیال ہی کوئی نہیں ہے جن سے ہم دعا ہی نہیں لیتے ایک ہوتا ہے حضرت دعا کروانا مجھے کوئی بندہ آ کے کہے گا نا جی کر سب دعا کرنا پیر صاحب کو بھی جا کے کہنا پڑے گا کہ بولا دعا فرمائیے گا کسی کے پاس ہم جائیں گے نا اس کو کہنا پڑے گا کہ حضرت دعا فرما دیں لیکن ایک ماں اور باپ کے ذات ہے جو بنا کہے ہر وقت اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں حضرت اگر یہ چلے جائیں تو پھر دعا کون کرے گا حضرت ان سے جا کے پوچھیں جن سے یہ نعمت جو ہے وہ چھین لی گئی ہے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں